Liviu Dragnea a cerut, Viorica Dencil a executat, începe marea evaluare a ambasadorilor, consulilor iatailor comerci, al surse. În urma solicitării exprimate de Liviu Dragnea în Congresul PSD, premierul Viorica Dăncilă și l-a trimis către Ministerul de Externe o scrisoare prin care îi solicit lui Teodor Melecan nominalizarea de urgență a ambasadorului României în Israel, evaluare tuturor ambasadorilor i-consulilor, în surse politice pentru tiri pe surse. Riviu Dragnea a solicitat, la Congresul PSD, ministrului de externe să facă, foarte rapid, o propunere pentru funcția de ambasador ale României în Israel. El a declarat ce este inadmisibil să se teme mai mult de un an de zile, fere ambasador, în acest caz foarte important. Vreau să folosim cu inteligent deschiderea din ce în ce mai mare pe care statul Israel o are fac de România sublinierei în acest context îl rog pe ministrul de externe ca foarte rapid, foarte rapid să transmit primului ministru, sublinierei, presubliniere dintelui României propunerea pentru ambasador în Israel din partea României. Este inadmisibil să se, se teme mai mult de un an de zile fere ambasador în această car foarte important, a afirmat Dragnea. Potrivit acelor ai surse, Viorica Dencil a primis o scrisoare ICTRE Ministerul pentru Mediul de Afaceri prin care solicită valoarea tuturor atailor comerciali.